Kiitos, tervetuloa. Ihan ensin myös siellä etäyhteyksien päässä niin menkää osoitteeseen pollev.com kautta LPR oppii. Niin meillä on siellä muutamia kysymyksiä tämän esityksen aikana, niin pääsette sillä tavalla osallistumaan ja mä annan tuon osoitteen tuossa vielä ihan hetken, hetken olla. Eli pollev.com kautta LPR oppii, niin kannattaa sinne mennä, niin pääsee osallistumaan. Mutta esitellään tässä vaiheessa itsemme. Elikkä olen Ilona Sidoroff, tietosuojavastaava Lappeenrannan kaupungilla. Ja tota, ja sinä itse. Matti Eimeli, <tos> luokkaopettajakoulutukselta, niin Saimaan mediakeskuksella projektikoordinaattorina, eli ollaan pernan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen peloton paja, joka koordinoi kaikenlaisia hankkeita. Joo, sen verran tuo lounaspaikassa oli ruuhkaa. Mä näytän nopeasti vielä sen nyt niille, ketkä tulitte vähän myöhässä, niin näytän tuon osoitteen. Eli ottakaa joku älylaite, millä pääsette nettiin ja pollev.com pol kautta LPR oppii, ne meidän osallistavat tehtävät on siellä. Yes. Mutta mennään sitten pitemmittä puheita asiaan. Eli, äh, tarkoitus on puhua siitä, miten yhdistetään tietosuojaa ja, ja sitten digiopetusta niin, että molemmat tulisi asianmukaisesti huomioiduksi. Ja, Meillä on nää muutama dia, jossa käydään ihan perusasioita läpi. Ja tota, meidän työjako on tosiaan se, että olen tietosuoja-asiantuntija ja Matti on opettaja, että minulta tulee tämä niinku tietosuojapuoli ja Matti sitten palauttelee maanpinnalle niin, että meidän ohjeistus olisi sellainen, että se olisi siellä koulun arjessa toimiva. Öö, opetuksessa niinku mahdollista huomioida. Mutta mitä tietosuoja on? Mitä, niin lähdetään siitä, että mitä on henkilötieto. Ja lyhyt vastaus siihen on, että melkein kaikki on henkilötietoa. Henkilötieto on sellainen tieto, jota voi suoraan tai epäsuorasti yhdistää henkilöön. Ja suora henkilötietohan on helppo. Kähköisen Matti. Se on henkilötieto, se on hänen nimensä suoraan yhdistettävissä Mattiin. Mutta sitten tota, Matti. Matin autolla tultiin, niin jos te menette tuonne parkkipaikalle, niin te ette välttämättä heti tiedä, mikä, siinä, mikä niistä autoista on Matti, mutta jos Matti olisi parkeerannut se jotenkin niin, että se ärsyttäisi teitä, te ette vaikka itse pääsisi sieltä parkkipaikalta lähtemään sen Mattiin auton takia, näin ei siis oikeasti käynyt. Mutta jos olisi, niin te saattaisitte tehdä niin, että soittaisitte johonkin numeropalveluun, mistä te voitte tarkistaa, kenen autonsa kyseisellä rekisterinumerolla rekisteröity autoon. Sitten sanoisin, että se on Kähkösen Matti Emmelilapperannasta ja ehkä saisitte jopa hänen puhelinnumeron. Ja sen takia se rekisterinumero on sitten henkilötieto. Tuo lehmän korvamerkki on sellainen esimerkki, minkä mä kerron aina, koska se hyvin kuvaa sitä, että miten kaikki on henkilötietoa. Kuntaliitolta on kuullut tämän esimerkin, eli heiltä oli joskus kysytty, joku kunta oli ottanut mainoskuvia. Ja oli maalaiskunta, siellä näkyy lehmiä ja niillä on se korvamerkki. Korvamerkissä on numero ja sitten kun zoomasi tarpeeksi, niin se numero näkyy. Ja he kysyivät, että onko se lehmän korvamerkin numerohenkilötieto. Ja nyt niin kuin, jos täällä ei niin kuin persi vastaisi, niin tulisi mieleen, että no on lehmiä eikä ihmisiä. Mutta on olemassa sellainen rekisterilehmän omistajista ja heidän lehmistään. Ja, ja se johtaa siihen, että kun sä tiedät sen numeron, niin sä pystyt sitten tarkistamaan, että kenen lehmä se on. Ja sen takia sekin on henkilötieto. Tämä muistutuksena sen takia, että jos mietitte, tulee se tilanne, että onko tämä henkilötietoa vai ei, niin sitten kun muistaa, että no se lehmän korvamerkki on perhana sentään henkilötietoa, niin todennäköisesti yleisemmin vastaus on kyllä kun ei. Sitten se homma, mikä meikäläisen heiniä on, niin on just tämä, mikä oli tuolla pollissa kysymyksenä. Esimerkkinä tämä Classroom, niin tämän vinkin pohjalta niin kaikki tiedot, siellä on henkilötietoja, koska siellä on opettajankin henkilötietoja, kun hän tekee tehtävän niin ja julkaisee sen. Mutta se, mitä opettajan ja kunnan pitäisi pitää huoli, niin niistä oppilaiden tiedoista ja siinä tapauksessa kaikki nämä ryhmän tiedot, siellä on kaikki oppilaat, oppilaiden keskustelu, siellä on heidän nimi, se on henkilötietoa ja sitten ne oppilaiden palauttamat tehtävät on henkilötietoa myös. Niitä saa olla siellä, ne pitääkin olla, mutta sitten se mitä meidän tehtäväksi jää on pitää huoli, että ne pysyy sen yhden järjestelmän sisällä eikä jakaa niitä tietoja vahingossa tai tarkoituksenmukaisesti sitten minnekään muualle. Joo, ja oliko siellä se vielä se, että kun sä puhuit siitä, että on myös opettajan henkilötietoa Kyllä. siinä tehtävissä, mitä hän tekee, niin, niin tässä ehkä haluan kuitenkin sanoa vielä sen, että meidän ohje Lappeenrannassa on ollut se, että ne opettajien koepohjat ja tehtäväpohjat ja semmoiset, mitä teillä ehkä on hyviä materiaaleja vuosien varrelta, niin, niin ne on sitten opettajan omassa harkinnassa, että kuin pitkään esimerkiksi niitä säilytetään, koska johonkin pitää niinku niitä rajoja vetää, että ne molemmat, osa, niinku molemmat just tulee huomioitua, sekä se, että se opetus on toimivaa, että sitten se, että se tietosuoja tulee huomioiduksi, niin sen takia me ei olla niinku ainakaan puututtu niihin opettajien materiaaleihin. No sitten se, että mitä se tietosuoja on, niin no lyhyesti sanoen se on, siinä on kyse henkilötietojen suojaamisesta. Ja henkilötietojen suojaaminen on perusoikeus, että jos tietosuoja tuntuu joskus ärsyttävältä, niin kannattaa muistaa, että se on asia, mikä on tunnistettu perusoikeutena, joka jokaisella ihmisellä on, että ei se mikään turha asia ole. Olisi kiva puhua tästä enemmänkin, mutta koska aikaa on tosi vähän, niin mennään ripeesti. Tietosuoja käsittelee sellaisia asioita, että mitä henkilötietoja ylipäätänsä saa millä perusteella, milloinkin kerätä ja miten, miten niitä kuuluisi käsitellä. Esimerkiksi kuinka pitkään voi säilyttää ja mitkä ovat ne henkilötiedot, mitä nyt sitten saa, saa kysyä. Ja tota, usein sekoitetaan tietoturvaan, joka on vähän rinnakkainen käsite. tämmöinen hirtehinen tiivistys on se, että tietoturva on teknistä ja tietosuoja on byrokraattista. Olen ylpeydellä byrokraatti. Mutta tuo sarjakuva mun mielestä hirveän hyvin tiivistää sen. Eli tuossa tota, on kaksi hakkeria. Ne yrittää hakkeroitua johonkin firmaan. Ja se eka sanoo siinä, että aivan mahdotonta, että tonne me ei pystytä tunkeutumaan, että nyt on pakko luovuttaa ja otetaan joku toinen kohde, ei tästä tule mitään. Ja toisessa kuvassa se kaveri sanoo, että eikö, hei, täällä sanotaan muuten, että me voidaan arvata niitä asiakkaiksi ja me voidaan ostaa ne tiedot jota he niinku oli yrittänyt tuossa murtaa eli tota, tai varastaa, niin tämä on mielestä hyvin kuvaa sitä, mikä se suhde on. Että usein hirveästi saatetaan panostaa siihen tietoturvaan kyllä, mutta ei välttämättä mietitä sitä, niinku, sitä, mitä tapahtuu ennen sitä oikeastaan sitä tietoturvaa. Pitäisi miettiä niitä perusasioita, just mitä keräät, miksi, kenelle vaikka luovutetaan niitä, Et vaikka sinulla on kuinka hyvät, tekniset suojaukset, niin jos näitä ei ole mietitty, niin se ei riitä. Sitten voi olla siinä tilanteessa, että joku saa aiheettomasti niitä tietoja joka tapauksessa, sen takia, että se niin hallinnollinen prosessi ei ole ollut kunnossa. Ja tässä taas sitten sen yksittäisen opettajan niin kuin tehtävänä on vaatia itsellensä näitä ohjeita ja määräyksiä, ja sitten taas kunnan opettaja, opetuksen järjestäjä tehtävä olisi laatia semmoiset ohjeet, jotka on oikeasti noudatettavissa. Mm siinä arjen työssä. Joo, tosi vaikea on noudattaa ohjeita, jos niitä ei oo, tai sitten jos ne on niin vaikeet. Tämä on ollut ehkä se, että jos puhuttiin siitä yhtälöstä, niin meidän ratkaisu on ollut sit se yhteistyö, että Matti on antanut sen niin opettajan näkökulman ja sen koulun arjen tuonut siihen ohjeistukseen mukaan, että ne oikeasti toimii ne ohjeet, että jos mä vetäisin semmoiset ohjeet, missä no, ruvetaan puhumaan sillä tavalla, että artikla kutosesta katsotte sitten ne käsittelyperusteet, niin se voi aika monelle opettajalle sitten olla, olla niin arjelle vierasta. Ja se ei, se ei ole sit kovin toimiva se ohje. Anteeksi, viittisikö joku laittaa sen oven kiinni, siellä aika paljon kuuluu tuota nyt. Mutta joo, mun näkökulma ehkä sitten on ollut sellainen, että et tota, jokainen meistä ei valitettavasti voi olla tietosuojaasiantuntija, asiantuntija Mä ymmärrän, että kaikki haluaisi, mutta tota, tavallisen opettajan aika ei ehkä riitä siihen, että voisi esimerkiksi paneutua eri, eri päätöksiin, mitä Euroopan oikeusasteesta tulee. Ja tota, mun neuvoni siihen, että jos haluaa ymmärtää perustasolla, mistä on, tietosuojassa on kyse ja mitä itse pitäisi siitä osata huomioida, niin yleiset periaatteet. jos haluaa ihan lukea artikloita, niin artikla 5, mutta voi käydä vaikka tuolla tietosuojavaltuutetun sivuilla. Ja jos Tuossa on lueteltu ne, ja mä nyt valitettavasti tässä ajassa kerkee käydä niitä yksityiskohtaisesti kaikkia läpi, mutta kannattaa käydä tuo tietosuojan valtuutetun sivuilla. Siellä on kerrottu tarkemmin siitä, että mitä, mitä ne on. Mutta jos nämä niin sisäistää edes jollain tasolla, niin silloin on aika vaikea oikeastaan rikkoa sitä tietosuoja-asetusta muutenkaan, koska tässä on niin se kova ydin ja tämä on ikään kuin tiivistelmä siitä. Et toki sinne jää jotain semmoisia, mitä itse pidän tärkeänä esimerkiksi, että saako tai milloin saa siirtää tietoja EU- tai etäalueen ulkopuolelle, mutta ne on kyllä jo ehkä vähän semmoista ammattilaisten murheita, että niitä ei mun mielestä jokaisen opettajan tarvikkaan joutua omassa arjessa miettimään. Mutta jos tuosta nostaisi jotain, niin Toi lainmukaisuus niin tarkoittaa sitä, että pitää noudattaa lakia. Ja se tarkoittaa sitä paitsi sitä tietosuojalainsäädäntöä, eli EUn tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalakia, niin myös sitten opetuksen tapauksessa perusopetuslakia tai lukiolakia riippuen siitä, missä opetatte. Ja se pitää niin muistaa, että kyse ei ole lainmukaisuudessa pelkästään tietosuojalainsäädännöstä vaan myös se niin kuin oma, oma substanssilaki. Tämä on niin tuosta niin semmoinen nosto. Ja tota, läpinäkyvyydestä, jos kerätään, niin on yksi kalvo, mutta käyttötarkoitussidonnaisuus, niin se on kanssa semmoinen, mitä niin herättäisin mielelläni. Eli tota, se tarkoittaa sitä, että tiedot pitää kerätä yhtä ennalta nimettyä käyttötarkoitusta varten. Ja se käyttötarkoitus niin sitä ei voi näin muuttaa. Eli meillä on oppilasrekisteri ja siellä on oppilaiden ja heidän huoltajiensa tiedot sen takia, että järjestetään opetus. Niin me ei voida vaikka esimerkiksi kunnan toiminnassa voisi tulla tosi niin mielenään sellaisia hyviä ideoita, että ruvettaisiko vaikka mainostaa jotain, jotain tota nuorisotoimenpalveluita tai jotain tämmöistä niin voitaisiin kohdentaa sitten kaikille vitosluokkalaisille, niin se ei ole sen käyttötarkoitus. Ja, ja silloin sitten ei voida niin kuin noin vaan ruveta semmoiseen toimintaan käyttämään. Sinulla on kysymys. No, mä en ehkä sano ihan suoraan, että ei voi, mutta tota, siinä pitää sitä niin pohtia. Itse asiassa myös tuota asianmukaisuutta. Et se asianmukaisuus on sitä, että näissä tapauksissa kun minulle tulee tuommoinen kysymys, mä usein niin sanon, että pohdisi sitä, että kuinka suuri ristiriita siinä on siihen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, että onko se niin tosi paljon, että se on jotain ihan muuta. Ja sitten se, että mitä sen rekisteröidy on kohtuullista odottaa, tuleeko hänelle kohtuutonta haittaa siitä. Nyt jos te vaikka nettikaupasta tilaatte jotain, yhden kerran ostatte jonkun kirjan vaikka, ja sitten teille rupeaa joka päivä tulemaan sieltä kaupasta sähköpostia, main, mainoksia, ja sitten niin yritätte laittaa sitä ansas, ansa, asa, subscribe, nyt meni vaikeaksi, huh. mutta tota, peruttilas. sitten se peruutilas, ja silti se aina vaan tulee, ja joka päivä se on tosi ärsyttävää, niin se on vähän kohtuutonta. Mutta onko se sitten kohtuutonta paikka, se, että mainostetaan sitä kerhoa, tuleeko siitä kohtuutonta haittaa, niin nämä on semmoisia, mitä pitää pohtia. Ja tämä on sitten semmoinen, että mä en nyt anna siihen suoraan vastausta, mutta ehkä minä on rohkea ja sanoa, tässä pitäisi kunnalla olla ihan selvästi ohjelta, että normaalit yhteistyökumppanit, kuten se nuorisotyö mm. omaan kunnan osalta, mahdollisesti yliopiston lumakeskus, niin niiden viesti totta kai, mutta sen päättää joku muu kuin yksittäinen opettaja tai jopa yksittäinen rehtorikaan. Ja mm. sitten nämä kaikki muut mainosviestit, joita tietää, että niistä täytyy postilaatikko täysiä, ei niitä jaeta sinne, että meillä on siitäkin kyllä selkeät ohjeet, miten mm. niitä jaetaan. Ja näin päin pois. Eli se liittyy myös tähän. Ja itse näen sen, että yksittäiselle opettajalle varsinkin niin kerro mitä keräät, miksi, käytä niitä siihen ja sen jälkeen hävitä. Se, se on se, mikä monesti unohtuu, eli ne pitäisi hävittää, sanotaanko mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. No, ei ehkä liian aikaisin, jos siinä on no no Okei. Okay. Tota, tämän takia me tehdään yhteistyötä, että molemmat saavat tuolta näkökulmia, Matti tiivisti hyvin. Mutta joo, Hypätään käyttötarkoitus sidonnaisuudesta, koska meillä ei ole aikaa tarpeeksi. Tietojen minimointi tarkoittaa sitä, että ei saa kysyä enempää tietoja kuin on oikeasti tarpeen. Ja nyt esimerkiksi mä nyt otan sen oppilasrekisterin taas esimerkkinä. Eli siellä on yhteystiedot, ne tarvii olla, siellä on lasten oppimistiedot, ne tarvii olla, arvostelutiedot. Mutta siellä ei esimerkiksi voisi olla sellaista tietoa, että kuinka paljon vanhemmat saa palkkaa, koska se ei ole niin mitenkään koululle kuuluva tieto. Niin Tällaisia niin rajavetoja. Ja tämä mun mielestä oikeastaan että tiivistäisi niin, että jokainen tieto, mitä kysytään, pitää pystyä perustelemaan. Ja tämä on sellainen, missä Suomessa on vähän skarppaamista. Et esimerkiksi rekrytoinneissa tosi usein kysytään sukupuolta. Se on pikkasen hölmöä, koska se ei saisi pääsääntöisesti vaikuttaa valintaan. Niin Tosi vaikea perustella, että miksi sitä sukupuolta sitten kysyttäisiin. Täällä tulee säilytyksen rajoittamiseen. Itse asiassa erittäin hyvä kysymys. Elikkä miten Tietosuoja kautta Turva keskustelee erilaisten taidetuotosten kohdalla kuvaa taiden musiikki- ja sanataide? Joo, siis niinku kuvisten, kuviksen työt tai No sellaset. esimerkiksi kuvistyöt. Oppilast piirtää nätin kevätmaisemalle. Mm, joo. No kyllä ne niinku mun mielestä koulussa rinnastuu kuitenkin niihin kokeisiin, että ehkä se käytäntö, mikä on aika yleinen kouluissa kuitenkin, että ne keväällä annetaan ne viimeisetkin kuvistyöt mukaan, niin se on mun mielestä hyvä käytäntö, että sitten ne on sen jälkeen sen, kun ne on siihen arviointiin vaikuttavia asioita, niin sen aikaan ne toki, toki siellä koulussa pitää olla, että pystyt jotenkin osoittamaan sen, että mihin sä sen perustat, mutta tota, ei niitäkään voi niinku loputtomasti säilyttää koululla, Et jos ei niitä sitten jaa sinne koteihin, niin tota, sitten kyllä varmaan pitäisi hävittää. Toinen haastava kysymys. Miksi jotkut kunnat karsastavat sitä, että OPE esittää videoita YouTubesta? Miten se liittyy tietosuojaan? No, tota, mm. No tavallaan tietosuojanäkökulmasta, että jos sä nyt avaat siitä YouTubeen ja sieltä jotain esität, niin siinähän ei niinku niitä oppilaiden henkilötietoja varsinaisesti käsitellä. Sun henkilötietoa kyllä, että mä nyt sitten ehkä tietosuojanäkökulmasta tohon niinku ottaa, että mikä siinä nyt olisi, mutta siinä voi kyllä tulla tämmöisiä tekijäoikeusongelmia enemmänkin. Et ehkä sieltä ne ongelmat löytyy. Mä en oo siinä sit kovin kummonen asiantuntija. Onko siellä muita? Ei, nämä olivat tähän entään. Joo, joo. No toi musiikkiesityksestä on kyllä sanottava, että jos ne nauhoittaa, niin sitten ni niitäkin pitää, pitää niinku miettiä niiden säilyttämistä. Mutta, mutta sitten muuta tota, joskus kysyttiin, että jos me työpaikalla käydään joku keskustelu ja siihen tulisi tietopyyntö, niin miten se toteutetaan, niin siinä on kyllä jo pakko sanoa, että en mä ainakaan osaa sitä toteuttaa. Että mä en tiedä, miten puhe, pu, puheesta, niin kun jos ei sitä ole tallennettu, niin miten siitä voisi mitään konkreettista antaa. Tota, joo, säilytyksen rajoittaminen tarkoittaa tosiaan sitä, että ää, tietoa säilytetään se aika, kun se oikeasti on tarpeen. Ja se Pitäisi kyllä jokaisen kunnan ohjeistaa, koska se on niin kunnan tehtävä määritellä ne säilytysajat. Siellä on lakisääteisiä, siellä on kuntaliiton suosituksia, siellä on arkistolaitoksen päätöksiä, mihin ne perustuu. Niin mä en mene sanoa teille niitä meidän säilytysaikoja, koska ne voi eri kunnissa olla eri. Tässä on tapahtunut se iso muutos, että ennen ehkä ajateltiin niin, että jos säilytysaika on viisi vuotta, että se pitää säilyä vähintään viisi vuotta. Ja sitten ei hirveästi mietitty sitä, mitä silloin viiden vuoden jälkeen tapahtuu. Mutta nykyisin se on, on paremminkin niin, että se pitää säilyä viisi vuotta ja piste. Sen jälkeen se hävitetään. Ja tämä on sellainen, että selvästi niinku pitää sitä omaa ajattelua pystyä myös niinku muuttamaan. Et selkeä sellainen paradigman muutos. On tässä ollut. Ja tuohon viimeiseen kohtaan liittyy sitten olennaisena koululla se, että mihinkä niitä tietoja luovutetaan, että Joo. kenen kanssa ollaan toiminnassa ja kenelle voidaan kertoa sitten oppilasta koskevia asioita ylipäätään. niistäkin Joo. tulisi olla toimivat käytännöt joka kuukausi. Luottamuksellisuus ja turvallisuus, eli toki tarkoittaa sitä teknistä tietoturvaa, eli että Vilmaan ei, ei pääse esimerkiksi kirjautumaan muut kuin ne, kenen sinne pitää päästä. Mutta myös ihan just sitä, että jos teille vaikka soittaa joku, että hei, mä olen täältä sairaanhoitopiiristä ja oppilas on täällä meillä hoidettavana, niin teidän pitäisi jotenkin pystyä varmistamaan ennen kuin te menette kertomaan vaikka oman arvionne siitä, että miten se oppilas ja koulussa pärjää. Ja tämmöisestä pitäisi olla, pitäis olla ne ohjeet, että ne ei niin kuin opettajalle jää siinä arjessa liian vaikeiksi ne tilanteet. Mennään eteenpäin. Kyllä. Joo. kaikki ei kun... pelkästään kieltämistä. Kyllä. Ja tietosuoja? Ja kysymys tuli polliin muuten uusi Okei, okay. otetaanko me nyt se? Otetaan pieni pieni hetki. Okei. Okay. Tota, mä provosoin tässä itse itseäni, koska tämä on kysymys, mistä mä aina provosoin. Että kieltääkö tietosuoja kaiken, niin ei se kiellä, Että ää, tietosuoja pitää myös punnita. Sitten, kun mä sanoin, että se on perusoikeus, että niin tähän pitää punnita rinnakkain myös niihin muihin perusoikeuksiin. Ja Keskeinen perusoikeus on oikeus elämään. Tässä tämä esimerkki, mikä mulla on, niin tämä on viime kesältä. Ää, liittyy siihen huuhkajien Tanskapeliin, missä Tanskan Christian Eriksen kentän pintaan sydän pysähtyi. Ja tässä puhutaan siis sydäniskureista, joilla Christian Eriksenin henki pelastettiin. Ja tota, tässä Sanotaan jotakuinkin niin, että sydäniskureita pitäisi olla enemmän ja helpommin saatavilla. Mutta sitten niinku aika lopussa on, että kerrotaan, että Ruotsissa ja Tanskassa on tämmöinen järjestelmä, millä kyetään hälyttämään lähin elvytystaitoinen ihminen. Eli sen ei välttämättä tarvi olla -hoito, niinku henkilökuntaa, vaan se voi olla niinku maalikko myös. Ja, jos meistä nyt joku, joku olisi siinä tilanteessa tarvitsee elvyttää, niin... Se, kuka osaa elvyttää, saisi viestin, ja olisi kaikkein lähin ja pääsisi nopeiten. No, Tuossa sitten todetaan, että Suomessa tämä ei niin ole mahdollista, koska yksityisyyden suoja on niin vahva. Ja tähän sanon, että höpö höpö, että tota, nyt ei ole siis niin yleisiä väärinkäsityksiä. Suomessa ei ensinnäkään ole mitenkään erityisen tiukka yksityisyyden suoja. Mutta se laki, mikä tätä asiaa nyt säätelee, on EUn yleinen tietosuojaasetus GDPR, joka on sellaisena voimassa kaikissa EU- ja etäaluemaissa eli Ruotsissa ja Tanskassa. Meillä on tismalleen sama laki. Jos meillä on sama laki, niin miksi joku asia olisi mahdollista Ruotsissa ja Tanskassa, mutta ei Suomessa? Niin en ymmärrä perustakoita. Ihan höpsö. Varsinkin myös, että siellä Tietosasetuksessa on ne käyttötarkoitukset, niin yksi, niistä, tai siis nämä niin yksi niistä käsittelyperusteista on elintärkeiden etujen turvaaminen. No kyllä se elämä nyt varmaan olisi sellainen elintärkeä etu. Ja mitä tulee kouluun? Niin jos teillä olisi koulussa vaikka sellainen oppilas, joka on hengenvaarallisesti allerginen vaikka ampia sen pistolle, niin sitten se tarvitsee sen, mikä se on se, Kyllä se pitää se asia olla tiedossa jokaisella esimerkiksi välituntivalvojalla. Se, että voi ottaa sellaista riskiä, että se ampiaisen pisto sattuu silloin, kun siellä on joku, joka ei tiedä siitä eikä osaa toimia. Ja sitten se lapsi kuoli sen takia. Et ei ei niinku, kaikkea. Ja järjenkäyttö on kuitenkin, kuitenkin niinku sallittua. Tieto- tarkoitus ei ole tähän elämästä. Niin vaikeata, mutta sen on tarkoitus turvata sitä perusoikeutta, henkilötietojen suojaa. Ja tässä myös on opettajilla oikeuksia. Eli kyllä, jos oppilas oikeasti on väkivaltainen ja senhän harkinnan tekee sitten rehtori tai joku muu esihenkilö. Eli sit, jos on sellainen riski, että oppilas pahoinpitelee esimerkiksi opettajaa, niin se pitää olla kyllä tiedossa kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla. Mut sitten taas oppilaan, oppimiseen liittyvät ongelmat, ei kuuluko niille opettajille ja sillä tasolla, miten ne liittyy oppimiseen. Mm, eli ne opettajat, ketkä opettavat kyseistä Kyllä. oppilasta, mutta ei koko opehuone. Joo, mennään vielä sitten. Tämä taitaa olla viimeinen varsinainen. Niin kun, Kyllä. Sitten voidaan ottaa niitä kysymyksiä. Laitetaan vielä kysymykset ystävät. rullaamaan tuohon. Tässä vaan se, että... Tämä on siitä, nyt siitä niinku avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, eli rekisteröityä tulisi informoida. Ja miten se sitten tulee tehdä, niin yleensähän se tehdään vähän näin. että tota, Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Että kyllä siinä usein tuntee itsensä Bilbo reppuliksi kun yrittää lukea tietosuojaselosteita. Ja mä olen yrittänyt aika paljon nyt noihin digitaalisen oppimisen ympäristöjen tietosuojaselosteita lukea. Ja kyllä aika vaikea niistä on niinku sitä kuvaa muodostaa. Sen läpinäkyvyyden ajatus on se, että pitäisi niinku selittää se asia auki niin, että se on oikeasti ymmärrettävissä, että kun ihminen rupeaa käyttämään jotain palvelua, että niin se tietää, mitä, niinku, mitä niillä tiedoille tapahtuu. Ja nyt jos on sellaista juridista tekstiä, joka on niinku noin pitkä, niin ei sitä kukaan lue, ja on se läpinäkyvyys ei kyllä toteudu. Eli tämä on sellainen, mihin mihin niin tykkäisin, että kiinnitettäisiin vähän huomiota. Ja tuossa on sitten toi toinen puoli siitä, eli siinä naureskellaan, että kun laitettiin nettisivuille banneri, jossa luki, että arvostamme yksityisyyttä tänne, ja sitten jatkettiin kertomalla, että minne kaikkialle ne tiedot myydään, niin tota, kukaan ei lukenut. Kaikki oli, että jos ne arvostamme yksityisyyttä, <laughs> niin tota, tää on se ongelma, mikä on. Ja mä toivoisin, kouluissa, että ikätasoisesti pystyttäisiin myös keskustelemaan oppilaiden kanssa siitä ja ottamaan sitä osaksi sitä opetusta. Näitä myös tietosuojataitoja. Ja ei vaadi sitä, että heittäytyy sitten tietosuojaguruiksi, mutta jos sen yleiset tietosuojaperiaatteet jollain tasolla osaatte, niin pääsette aika pitkälle. Itsellä on semmoinen vinkki opettajalle, että tosiaan jos kunnassa ei vaikka ole tukea sillä hetkellä ja ei ole ohjeistuja selkeä, niin semmoinen, millä pelastaa aika paljon omia nahkoja, että maailmahan on täynnä ilmaisia sovelluksia, jonne kirjautumalla vaan pääsee. Niin se, että jos sä käytät sitä säännöllisesti jatkuvasti, niin lähde arvioimaan se itse sitten ja tee, koe hallittua riskioton tenhoa. Mutta sitten niinku mietti tarkkaan sen, että mihin kaikkialle niitä oppilaiden tietoja ennen kaikkea kirjautumalla laittaa, koska se on sitten taas sen opettajan vastuulla, jos niitä ohjeita ei että ne kaikki tiedot saadaan poistettua. Eli tämä vastuu muistaa siinä, kun ottaa käyttöön kaikkia sähköisiä palveluita. Ennen kuin painaa kyllä. Yes, Oliko siellä jotain kysymyksiä? Tänne ei me... ole tullut nyt uusia. me oikeasti kaikki? Juh. Hei, nyt saa joku kysyä kaksi minuuttia aikaa mun kellon mukaan. Niin hmm. Nyt kun on paljon sosiaalista mediaa ja paljon näkyä, nykyään näkyy noita someopettajia, niin yhdessä Opettaja, opettajalla oli podcastissa vieraan, niin tuli mieleen että miten tässä se tietosuoja, että vaikka niitä oppilaita ei näkyisi niissä videoissa, mutta jos kuvataan vaikka luokkahuoneessa, niin säilyykö siinä se tietosuoja tai tietoturvallisuus, koska sitten se vertosi jenkkeihin, jossa on ihan niin kuin lainsäädännössä kielletty, että ei saa enää luokissa kuvata sen takia, että sitten ne opettajat kuvaamassa autossaan niitä videoita. Joo, tosi hyvä kysymys. Mä en ole nyt tutustunut tähän, niin mä vastaan aika yleisellä tasolla. Kaksi näkökulmaa. Periaatteessa Suomessa opetushan on julkista. Eli sinne sikäli opetusta saisi tulla seuraamaan, jollei se sitten häiritse. Mutta sitten se pitäisi yhteensovittaa sen tietosuojan kanssa. Ja sitten usein ajatellaan, että se on anonyymiä, jos ei näy nimeä. Tai sitten noissa niin koulujen somekanavilla, niin, niin tota, ajatellaan, että jos ne lapset näkyy vain sieltä selkäpuolelta, niin sitten niitä ei voi tunnistaa. Voin sanoa, että mun oman lapsen luokalta niin mä tunnistan kyllä ne kaikki, koska mä oon katsellut niitä niin päiväkoti-ikäisestä asti, mä tiedän, minkä värinen reppu kenelläkin on ja minkälainen pipo ja takki, niin tota, kyllä mä tunnistan ne lähestulkoon jokaisen. Et, et se ei niinku takaa suoraan sitä anonymiteettiä, se, että et jotain ei näy. Tota, Sittenhän se opettaja kyllä, jos se niinku vain itseään kuvaa, niin sitten sit siinä ei ehkä se ole aina oma harkintansa, mutta se, että miten ne, sit, ne oppilaat siinä on, niin, niin se, siinä on siinä aika varovainen. Koska sitten siinä on kuitenkin se, että mitä sinne nettiin laitat, niin sä et saa sitä pois sieltä aidosti. Kyllä minä olen itse onnellinen siitä, että olen saanut olla teini ilman somea. <laughs> Et se on kyllä niinku aika hyvä, että siellä olisi vaikka mitä tyhmää. Itse haluan tuohon lisätä vastaukset tämän päivän hetken tiedolla, niin kyllä, jos sinä ei oppilaita tunnista heti suoraan kaikkia kuvat että jos siellä taustalla näkyy jotakin käsitöitä esimerkiksi riippumassa. Mutta ensi viikolla vastaus voi olla eri, eli kaikki muuttuu eli Sen takia tässä pitäisi olla tosi hereillä. Mm -hmm. Koska säännöt ja tulkinat muuttuu koko ajan. Tavallaan ennen kuin tapahtuu joku niin kuin huono asia, että pitäisikö sen päätöksen tulla niin kuin valtion tasolta vai pitäiskö sen tulla kunnan tasolta vai pitäisikö sen tulla sitten ihan koulun tasolta? niin tämmöinen niin kuin herättelevä kysymys. Joo, no tota, periaatteessa voi tulla mistä tahansa niistä. että Kuntahan on niin opetuksen järjestäjänä rekisterinpitäjä, ja sen tehtävä on silloin ohjeistaa, ja, ja myös niin kuin se voi oikeasti niin kuin vaikka kieltää sen toiminnan. Mutta sitten Suomessa valtuutettu voi myös ottaa kantaa johonkin tämmöiseen, tämmöiseen ja, ja tota, voisi niin huomauttaa. Sitten on vielä niin, että, että kun tämä on EU-tasosta lainsäädäntöä, niin pitää huomioida myös ne päätökset, mitä muualta Euroopasta tulee. ja, ja Usein ne ainakin jollain tasolla myös soveltuu Suomeen. Niin että, no, monelta tasolta voisi tulla, tulla siihen ohjeistusta. Se ehkä, minkä mä haluaisin, nyt, mä en tiedä kannattaako tätä nyt niin viimeisenä sanoa, mutta olen itse Facebookissa törmännyt semmoiseen ö, ryhmään, kuin oppilaiden ikimuistoiset koevastaukset. Ja Mä uskon, että semmoisia vastauksia kyllä varmaan joka opettajan kohdalle sattuu, mutta olisin tosi varovainen, koska just se, että poistat nimen, niin ei välttämättä tee siitä anonyymiä vielä, ja koevastaukset on sitten julkisuuslain mukaan salassa pidettävää tietoa, niin en, en kyllä ehkä sellaiseen ryhmään niitä laittaisi. Meillä on varmaan aika loppuun. Aika loppu, loppu. Hei, kiitoksia teille kaikille ja meidät löytää Lappeenranta.fi tai saimanmediakeskus.fi mikäli tulee kysyttävää. Joo, kiitos. Va